سلام به همه علاقه‌مندان به کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجای ای کار از ویدیوهای آموزش ما استفاده کرده باشید توی این ویدیو قصد داریم تفاوت‌های بین او و IPO رو با هم مقایسه کنیم این تفاوت‌ها محلی برای تعریف جدیدی از روش‌های تأمین مالی و توی چند تا ویدیو ما میخواهیم تفاوت های بین آیسی و بقیه ابزارهای مالی رو با هم مرور کنیم اگر شما براتون سرمایه گذاری توی این بازار مهمه پیشنهاد می‌کنم که این مجموع ویدیو ها رو ببینید چون هر کدوم از اینا بیانگر یک زمینه و یک راهکار سرمایه گذاری هست امیدوارم که براتون جذاب باشه و اگر علاقمند هستین پیشنهاد ادامه ویدیو رو، مشاهده کنید. سمت راست تصویر مطابق معمول شما لینک شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می‌بینید، اگر تا الان توی یوتیوب ما رو دنبال نکردین پیشنهاد می‌کنم رو دکمه سابسکرایب بزنید عضو کانال ما بشین و با زدن اون دکمه زنگوله هر لحظه که ما یه ویدیو یا مطلب جدیدی رو شیر بکنیم شما اولی نفر هستیم که مطلع میشیم زایستایی شبکه اجتماعی هم مطابق معمول اطلاعات مربوط به کرپتوکارنسی به اشتراک گذاشته میشه خب بریم دنبال ادامه بحث. اصلا تاریخچه این آی و آی چیز؟ چیست؟ همونطور که میبینید این دوتا در مقابل همدیگه هستن اول از همه اینو بگم که خب آی پیو سن بیشتری از ICO داره و قدیمیتر هست و به صورت خاص در بازارهای سرمایه انجام میشه مثل بازار بورس اما سی نه ویژه بازار کریپتوکارنسی هست با به وجود اومدن بلاکچین و بعدا رشد اون تقریبا این موضوع اهمیت پیدا کرد و اینکه کسایی که میخواستن کوین و توکنشون رو ایجاد بکنن رفتن سمت این که بر اساس اون ایدهی که دارن بتونن تأمین مالی انجام بدن خب همونطور که یه خورده قبلتر اشاره کردم اینا ابزارهای مالی متفاوتی هستن که بتونن منابع مالی رو از سرمایه گذارا برای انجام پروژهشون جذب بکنن در خصوص آی سی یک تره کلی در خصوص هدفشون ارائه میکنن یه برنامه کلی تشریح میکنن که بهش میگن وایت فارسیش فارسیشو سپید نامه هم یا سفید نامه هم ترجمه کردن شما اگه فارسی گوگلش بکنید خیلی راحت میتونید کلی اطلاعات در این خصوص پیدا کنید چند تا پروژه ایرانی هم جدیدن توی این حوزه مطرح شده و حالا جلوتر با هم تفاوت های این دو تا رو میبینیم و اینکه اصلا آیسیو چجوری میتونه بازارهای مالی رو تحت تاثیر خودش قرار بده هم بررسی کنیم در این وبسایت های مفیدی که مرتبط با موضوع هستن هم بهتون مطابق معمول معرفی خواهیم کرد قبلا هم یک سری ویدیو در این خصوص توی کانال به اشتراک گذاشته شده که براتون تگ می کنم تو صفحه که بتونید استفاده بکنید اما خب نکته که به وجود میاد این که امنیت سرمایه تو کدوم که از اینا بیشتره همه اون میدونیم پول ترسوه میره جایی که امنیت داشته باشه و اگر امنیت نداشته باشه قایدتا ریسک خیلی بالایی رو میخواد بپذیره پس نکته امنیت سرمایه گذاری مهمه که در ادامه میبینیم این آی سیو چجوری پوست میندازه و چهره های جدیدتری از اون رو داریم مشاهده میکنیم خب بریم جلو خب آی سی او در مقابل چی در مقابل آی پیو، در مقابل اس در مقابل آی, آی ای او آی سی سی, او، وی سی، اینا اون تعاریفیه که وقتی شما میخواین توی طرحی شرکت بکنید براتون مهم میشه که از کدوم یکی از اینا استفاده کنید اگر خاطرتون باشه در ویدیو آی او چیست ما به یه وبسایتی اشاره کردیم که اون وبسایت اطلاعات کاملی در خصوص هر کدوم از اینا به ما ارایه میکرد حتی توی اون ویدیو رسیدیم به اون آی, ای, آی مربوط به اتریوم و چند ده هزار برابر شدن این آرائه آی هر کدوم حساب کرده و وقتی شما حساب میکنید که به فرض اگر توی یه تعدادی آی او شرکت کنین مثلا نصفش هم پوچ در بیاد ولی اگر از این نصفه باقی مونده یکی دوتاش بگیره اصلا شاید یه سرمایه گذاری ای باشی که شما در طول زندگیتون انجام دادی انقدر میتونه متحول کننده باشه بهتون پیشنهاد میکنم اگر ویدیوی آی سیو چیست رو ندیدین حتما مشاهده کنید این بالا براتون کارت کردم که بتونید ازش استفاده کنید و وبسایتی که مربوط به این موضوع هستم دقیق اون تو توضیح دادیم که اصلا چه جوری جو میشه ازش استفاده کرد چه نکاتی توی انتخاب آی او وجود داره که اونجا کامل تشریح شده این مخفف و هر کدوم بیانگر یه عبارت طولانی تری هستن آی میشه اینیشیال کوین آفرینگ عرض اولیه سکه معادل فارسیشه Initial Public Offering مخففش میشه IPO عرضه اولیه سهام. شاید با این بیشتر آشنا باشین یا حداقل چندبار چند بار تجربهش کرده باشین تو بازار بورس وقتی که یه عرضه اولیه میاد همه دیدن دیگه یه چند روز قبلش یه روز قبلش یه دفعه بازار کرش میکنه همه برای اون IPO خب میخوان برامرزی بکنن خود کارگزارا چه دردسر بزرگی رو تحمل میکنن چون میخوان به مشتریهاشون تخصیص بدن همه دعوا دارن چرا؟ چون یه سود قابل توجهی میکنن اون IPOی که توی بورس انجام شده شما مثلا به یه من یه مثال عددی بزنم به فرسیز 550 تومن 450 تومن یه هر عددی که گذاری شده اما کسی که قبلتر تر از این یعنی اون فاندرا و فاندراش با قیمت اسمی قانون تجارت یعنی هزار ریال یعنی ست تا تک صاحب اون سهم شدن پس همون لحظه که باز میشه اینا باله 350 س... س... س... س... س... س... س... س... درصد سود هستن یعنی سه برابر دارایشون روش کرده حالا از اونجا به بعد یه تعداد زیادی آدم توی بورس میاد و اونها رو میخره که اونها هم یه تو سود قابل توجهی میکنن این جذابیت IPO آی شما زب در هزار بکنید دقیقا دارم میگم زب در هزار چون با عدد رقم میخوام بهتون ثابت کنم و حتی در بعضی موارد ده هزار برابرش بکنید و این جذابیت ببینید چقدر زیاد میشه و حالا توی آی این اتفاق میفته پس اونایی که میخوان معاملگری هرفهی رو بلد باشن بتونن توی بازار کریپتوکارنسی یه تریدر مطرح بشن نه دقل اندازه خودشون بر اساس، سرمایه که گذاشتن درآمد داشته باشن توجه به این نکته براشون بسیار حائز اهمیته اینم در نظر داشته باشیم که همیشه این بازار مخصوصا تو اوضاع و همراه با ریسک و کلاهبرداریه. چرا چون خیلی اوقات این سودهای آنچنانی با همون تئوری که گفتم مثلا 10 تاشو نسش پوش باشه میان ولی اونور کسی که داره او میکنه میبینه که خب چه پول ای رو میتونه تعمیل مانی انجام بده و براش جذابه خب یه مرور کلی داشته باشیم. اگر بخواد یه شرکتی آی پی او بشه یعنی عرضه اولیه تو بازار بورس تهران بشه توی دو تا کاتگوری میتونه خودش مورد ارزیابی قرار بده، یکی بورس، یکی فرا بورس. تفاوت اینا رو میدونید و خب من الان بنا ندارم که وارد تفاوت این دو تا بشم، اما یه نگاه کلی به این جدول بندازیم که میخوام بعد بریم ببینیم آی او چقدر ساده تر تمنی حداقل سرمایه ثبت شده میگه یک هزار میلیارد ریال یعنی صد میلیارد تومن برای بازار اوله و همینطور این عدده کم میشه تا بازار دوم فرابورس که یک میلیارد ریال یعنی صد میلیون تومن یه حداقل سهام شناور میخواد 20 15 ده، ده، پنج درصد که اینو میبینید همون سهامیه که در اختیار سهامدار خورده که داره معامله میشه این بحث شناوری خب نکته مهمیه اون شرکته که بتونن بالای 20 درصد شناوری داشته باشن میتونن از یه معافیت مالیاتی برخوردار باشن که حالا داستانهای شرکت‌های بازارگردان هم مطرح میشه این وسط و خب این عدد شما تو سایت تی اس تی ام سی میتونید مشاهده کنید هر چی شناوری بالاتر باشه خب سهم دست عوام زیاد هست شاید مثلا این اصطلاحی که بورسیا به کار می رن. هنوز سهم خوش نشده یا دستی یه تعداد خاصی نیست که بتونن با قول خودشون جک بزنن زیرش ببرنش بالا و حالا جلوتر میبینیم این جک زدن تو ای سی او یعنی چی حداقل تعداد سهامدار بالاش مطرح شده یعنی حداقل تو بازار اول هزار نفر تو بازار دوم دویست نفر حقیقی یا حقوقی باید حضور داشته باشن و حالا مثلا میگه حداقل سابقه شرکت بعد سه سال باشه تا میاد به اونجا که حداقل یه سال از تسیییس شرکت گذاشته یعنی یه دوره مالی گذرونده باشه حداقل ببینن چیکار از چیکاره نیست؟ زیان انباه نداشته باشه یا در بازار دوم فرابورست میاد میگه که، مثلا یه برنامه‌ای داشته که میخواد از این خارج بشه این بازار دوم فرابوسه یه چیز معادل اون شیت کوینی که توی بازارهای بینومللی بهش نگاه میکنند یه مثلا که خیلی حالا همین جوری. که اگر فیلم وولف آف Wall Street رو دیده باشین میدونید که چجوری از این شیت ها نهایت سودک کسب کرد حالا به فارغ از جلوه‌های هالیوودیش در واقعیت هم اگر بخوایم بدون تعریف ما هم صحبت بکنیم این اتفاق رخ میده نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی مطرح میشه و سودابری که حداقل سه دوره متوالی به پذیرش سوداور باشه یعنی سه سال متوالی حداقل سود داده باشه تا اینکه یک دوره متوالی به پذیرشش هم همراه با سود باشه این یعنی اینکه یه شرکتی راه افتاده باشه کلی پرسنل استخدام کرده باشه کار انجام داده باشه ارزش افزود ایجاد کرده باشه فروش همه چی انجام شده باشه درست و به یه سودی رسیده باشه تا بتونه آیPOی او انجام شه خب این جدول بر اساس اطلاعات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران کسب کردیم و خلاصاش اینجا برای شما وردیم قطعا شما حالا با این مسئله آشنا هستین در خصوص آیPOو اطلاع تکمیلی میتون تیسی.R انگلیش یا فارسیش، مشاهده بکنی پس یه بار دیگه مرور کنی IPA شد ارز اولیه سهام و این ارز اولیه سهام مستلزم کلی کار شبانه روزی و تلاش و کوشش اعضای حیط مدیره مدیرامل معاونین مدیران پرسنل یه شرکت، تا بتونه خودش تو بورس ارزه کنه خب این همه زحمت میگشن تا بتونن مثلا نهایت 20 درصدشونو نهایت که یعنی منظورم تو بازار مثلا اول حداقل 20 درصدو عرضه بکنن تا معادلش بتونن ریال رست کنن بیانن تو شرکت مثلا حالا یه کاری انجام بدن آیا واقعا راههای ساده تری هم وجود داره بهش فکر کردیم چه چجوری میشه منابع مالی ارزان تری هم که اساساً سهام نفروشیم آره مثلا میشه رفع وام گرفت اما خزینه مالی که شما از محل استقراض وام به دست میارید بسیار بالاتر از عرضه اولیه است و تازه خاص... اون یه سختی بیشتر از این هم داده یه ضمانت اجرا هم باید اگه وامونتونو پرداخت کنیم این آن باستا یه ملکی ازت که با اون عنوام گذاشتی رو مصادره میکنه اما توی قسمت عرض اولی سهام این داستان نیست تعهد این تیپی نداری، تعهد به سهم دار داری خب بریم جلوتر ببینید حالا تو آیسی چه اتفاقی میفته آیسیو میاد یه دونه وایت پیپر تهیه میکنه یعنی یه ایده میده میگه من میخوام یه کوینی درست بکنم یه توکنی درست بکنم که مثلا پرداخت روی دستگاه های پوزو به این صورت انجام بده خیلی ساده تر انجام بده سریع تر انجام بده میبینید که پس یه ایده شد حتا محضول هم میتونه نباشه چون ایده میاد چی رو مطرح میکنه میاد میگه که من دنبال اینم که مثلا این کارو کار بکنم این کارو کنم این مساله رو حل بکنم و تیمی که دارم که کار انجام میدن مثلا شامل این آدم هاست که هر کدوم از این ادمهاتون آی سی او اون سایتی که بهتون گفتم اگه ویدیوشو ندیدین این آی سیو او چیش حتما مشاهده کنید یه این ادمها مثلا رنکینگیتون چیز دارن ادمای معتبری هستند. و به اعتبار اونا شما میرین وارد پروژه میشین البته سسنجن باید بکنه چون اینا سیستمای کلاوبردری زیادی در این حوزه وجود داره پس آیسی چی شد هیچی یه ایده یه ایده ساده در خصوص یه کار بزرگ یه کار کوچیک یه کار متوسط و این متحول کرد روش تامین مالی رو یه مقاله ای رو من تحت عنوان تاثیر تامین مالی اکثریک آیسی بر روی IPO و سی نوشتم که زیر پست مربوط به همین ویدیو توی کانال یوتیوب اون لینکشو میذارم پیشنهاد مخونم مشاهده بکنید و نشون میده که دیگه بانک ها باید حواسشون باشه بازار پول و سرمایه حواسشون باشه که دیگه تأمین مالی با اون روش ها شاید خیلی توجیه نداشته باشه محدودیت هایی که تو تامین مالی وجود داره از طریق بانک و بورس باعث شده که این ابزار آیسی او یه دفعه محبوبیت پیدا کنه. چهار تا آدم خوشفکر جوونی که توی دانشگاه هستن با استاد دانشگاهشون یا اصلا آدمهایی که اومدن بیرون دارن کار میکنن یه نیاز بازار پیدا کردن دنبال این هن که یه محصول جدید بدن نه پولی دارن نه سرمایه هیچی ندارن وایت پیپر می نویسن و از طریق سایت هایی که میاد طرحشون رو معرفی میکنه شروع میکنن بازاریابی کردن. و از اون طریق تأمین مالی میکنه سال 2017 سال بهشت مربوط به آی بود برای ICO بود تأثیری که تأمین مالی ICO روی اتریوم گذاشت این کوین رو از فکر میکنم 100 دلار تا 1100 دلار رشد داد اینقدر تقاضا رفت بالا که اتر بخرن بدن جاش توکن مثلا یه دونه ICO رو تهیه بکنن البته این هم در نظر داشته باشیم یه چیزی به نام ایردراپ وجود داره و اینکه که تون ایردراپ ها ما یه ویدیو هم در این خصوص تهیه کردیم بالا براتون کاردش داشت میکنم که شما بتونید بعدا ببینید این ایردراپ ها یه تصریش هم مجانی به شما میده درسته که پنیر مجانی در تله موشه ولی این قسمت ا یه سریش شم بهتون میده شما میتونید تو این حوزه شرکت بکنید ازش استفاده کنید تو کیف پولتون نگهداری کنید که یه ویدیو هم دارم جداگانه در خصوص نگهداری این توکن ها توی کیف پولتون که بر اساس ایردراپ انجام میشه اینا روش های تامین مالی هن. حالا بییم اینو دقیق بررسی کنیم روی لایبلیتی آی پیو بدیهی بالاتره لیگال کاورجش پشتیبانی قانون ما قراره تو آی پی آی بیشتره تو آی سی اصلا قانونی پشتش نیست دولتی پشتش نیست کمپانی رو ریکوردش همون که دیگه این طرف باید سه سال از تحصیصش گذشته باشه در بهترین حالت نه هم سه دوره سودده باشه یعنی حداقل داره میگه اینا کارهای سختیه اما سرعت تأمین مالی و سرمایه تو آی سیو بالاتره برای بیزینس های یا سرمایه‌های تضمین مالیای کوچیک‌تر از ICO استفاده می‌کنه هرچند که تو ابزارهای جدیدی که از ICO متولد شده ما می‌بینیم رقم‌های میلیارد دلاری در کمتر از نیم ساعت تضمین مالی میشن که توجه شما رو به ویدیو مربوط به STO مقایسه ICO با STO و مقایسه ICO با IEO جلب می‌کنم این تو تا ویدیو رو پارتون تگ میکنم این بالا بتونید ببینید و نکته بسیار جالبی که توی ICO نسبت به IP وجود داره، نامنه تضمین مالیشه. شما توی ICO محدود به هیچ جا نیستید. از سراسر دنیا میتونید تضمین مالی انجام بدی. اصلا مهم نیست که یک کسی در آفریقای جنوبی نشسته، دایی کسی در آمریکای شمالی و آسیای جنوب شرقی راحت میتونه توی پروژه‌ای که به فرض در ایران داره راه اندازی میشه تضمین مالی کنه. و شرکت بکنم. پولشون رو بدم کاره انجام شد در صورتی که آی پی اینطوری نیست به خاطر قوانین و مقررات مالی قوانین گزارش های آی که روی صورت های مالی ارائه می شود ها و شرکت ها موظف به رعایت قوانین ش... اه... کشور مبدع هستند. پس قانونی که تو ایران هست شاید تو ترکیه تو از نظر تمن مالی و تمن سرمایه یه چیزهایی اصلا در تضاد با هم باشن یه چیزایی اصلا مورد قبول هر کدوم از این کشورها نباشه پس محدود میشه به مرزهای جغرافیایی هر کشور همین بزرگترین محدودیت در تأمین مالی بر اساس آیسی و آی هست امیدوارم که تفاوت این دوتا رو تا این ویدیو متوجه شده باشین مقاله ای که خدمتون گذاشتم این زیر رو برید حتما مطالعه بکنید به نظر مقاله ای میاد که میتونه یه زنگ خطری برای هر دو بازار و پول و سرمایه باشه و اونهایی که تمایل دارن وارد این که اصلا خودشون آیسی خودشون رو داشته باشن این شروع کاره جذابیتش تو ویدیو های دیگه براتون تشریح میشه اینم در نظر داشته باشین که این و مزایاش نسبت به آی پی یا معایبش از دو منظر باید شه منظری کسی که میخواد ممان سرمایه گذار شرکت کنه از دیدگاهی کسی که میخواد خودش اصلا جنریت کنه هرچی قوانین مقررات سبکتر و کمتر برای کسی که میخواد IPO یا او بکنه راحت و جذابتره و برعکسش هرچی اینا مثلا بدون نظارت باشه و ساده تر باشه خب جذابیتی برای سرمایه گذار نداره اینو باید دقت کردیه تریدآف بین دیدگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر توی شرکت در آیسی مبحث بسیار جذابه و اینکه حتی بهتون بگم که این بیزنینسا یه سری اینفلوئنسر توی آیسی او وجود داره همونطور که شما توی اینستاگرام یا شبکه های دیگه یه سری آدم های لیدر میبینید که اومدن یه محصولی رو توضیح میدن تشریم میکنن توی این حوزن وجود داره اصلا انقدر بازار جذاب هست که حالا فعلا توی ایران خیلی مطرح نشده چون حالا یه مقدار محدودیت قوانی مقرراتی داریم ولی در دنیا بسیار اصلا با امان یه شغل شناخته میشه کسی که اینفلوئنسر آی سی و من پیشنهاد میکنم که یه مقدار بیشتر در خصوصش مطالعه کنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو برای سایر دوستاتون یا در شبکه اجتماعی دیگه به ما در توسعه شبکهمون کمک میکنید یه سری ویدیو این آخر براتون به اشتراک گذاشتم که ویدیوهایی میتونه باشه که براتون بسیار مفید واقع بشه. کلی ویدیوهای دیگه و مطالب جذاب دیگه توی کانالمون داریم پیشنهاد میکنم اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید اگر علاقمند هستین که مطالب بیشتری براتون ارسال بشه و بتونین مطالعات بیشتری داشته باشین اون دکمه زنگوله رو بزنید تا از آخرین اخبار مطلع بشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار